Besescu anuncă o campanie de amploare în toată Cara, un milion de semturi pentru o modificare crucial video? Conducerea partidului Mi Subliniere Carea Populară a decis, în subliniere din Cade Marci, 3 aprilie, să demareze o amplă campanie în toată Cara, pentru strângerea unui număr de un milion de semturi, cu scopul de a modifica legislația electorală. Potrivit presubliniere dintelui PMP, Traian Besescu, demersul are cas cu prevenirea la alegerile în două tururi pentru primari. Am ajuns și la concluzia că menținerea alegerilor într-un singur nu face decât să dea un rezultat care nu beneficiaz de principiul de aur al alegerilor, juntate plus unul din cei care participă. De exemplu, la Craiova, primăria s-a obținut cu șapte din listele electorale. Este deja deformat principiul fundamental al democrației. Poate a fost bun la un moment dat ca soluție, pentru a reduce cheltuieli, pentru a reduce timp de campanie. Dar este evident ce trebuie să revenim, la fel cum am revenit de la votul nominal, la alegerile în două tururi. În acest sens, toate filialele vor desf sublinierea campanii de strângere de semturi, încercând să strângem un milion de semnturi într-un timp rezonabil, a declarat Traian Besescu. Sistemul actual, cu alegeri într-un singur tur, avantajează partidele mari, în special PSD, pentru ce mandatul de primar este adjudecat de candidatul care obține cele mai multe voturi într-un singur tur, indiferent dacă reprezintă un procent de 50 sau mai puțin.